සාදු සාදු සාදු අද දවසේ මාසේ 29 වෙනිදා භාවනා වැඩසටහන ශ්‍රaddha ගුණයති වාසනාවන්ත පින්වත්නි ඒ වගේ මානතර ජාලය අපහා සම්බන්ධව ධර්ම කරන පින්වත්නි බුදුරජාණන් වහන්සේගේ gambīra ධර්මය තේරුම් ගැනීමට අපි සෝදානම් වෙන්නේ අපි සියලු දෙනාම බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවකයෝ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මය අප හැංගී පමනින් කිසෙයෝ තේරුංගන්න টাইম මහන්සෙන්ට ඕන සංසාරේ අතරමං වෙන සත්වයාට සංසාරේ පිටක් පිළිසරණක් තියෙන වෙන තුනේ ධර්මයේ තුල පමනයි අවුරුදු 100කට වඩා අඩු කාලයක් තුල ඉපදිලා සදාකාලික මමත්වයක් සිත් තුල ජනිත කරගෙන බොහෝ දේ රැස් කරන්න බොහෝ දේ ගොඩනගන්න උත්සහ කලාට මනුස්සයන්ට කවදාවත් ඒවා ස්තසිද්ධ කරගන්න බැරුව මේ මහ පොළොවෙේ පස් බවට පත්වෙච්ච ආත්ම ප්‍රමාණය පිනතුනේ කොපමනද කියල කියන්න බෑ. ඒ ජනිත වෙච්ච හැම ආත්මයක්ම මහා සදාකාලික බවකින් තමංගේ જાතිය, තමංගේ ආගම, තමංගේ වර්ගය, තමංගේ පක්ෂය ඔළුවේ තියාගෙන ඉඳලා වයිසට ගිහිල්ලා මල. ඉතින් අපි සියලු දෙනාම යම් හීනයක අතර මං වෙලා මිරිඟුක රැවටිලා ඉන්නවා කියන එකයි බුදුහාමුදුරු පෙන්වුවේ. අපි ඒක හැමෝම තේරුම් ගමු. තේරුම් ගත්තාම අපේ මනස නතර වෙනවා. මිරිඟු පස්සේනේ දුවන්නේ ආවේගෙන්. මේ අපි හීනක අතරමං වෙලා ඉන්නේ කියලා දැනගත්ත ගමන් අපි ඒ හීනෙන් නිදහස් වෙනවා. නැත්නම් ඒ නිසාම ඇස් ඇරගෙන දකින හීනෙන් අපි නිදහස් වෙන්න ඕන. ඒ ඇස් ඇරගෙන නින්දාවටපත් වෙලා තිබෙන්නේ පිරන තුනේ. සියලුම මිනිසුන් ඔවැසි අප සිලු දෙනාම ඇස් ඇරගෙන නින්දාවටපත් වෙලා හීනයක් දකිනවා. අන්නේ හීනින් අන්නේ නින්දාවෙන් අවදි වෙන්න ඕන. මේක ආනන්ද හැම්දුරන්ගේ බණක් නෙමෙයි. මේක විශ්ව දාම. මේක බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දාම. මම දේශකෙක් විතරයි. මම දේශනා කරනවා. එතකොට මේක දේශනා කරන දේ තුල Taman මේ විශ්ව සාධාරණ ධර්මයේ දකිනවනම් ඊට අනුගත වෙන්න, ඒක පිළිපදින්න ඒට අනුව තමන්ගේ දර්ශනේ වෙනස් කරගන්න. එතකොට තමන්ගේ හිත තුළ පවතින ආ වූ ද්වේෂ සාගත බව, iriසියා සාගත බව, ලෝකය තණ්හාවෙන්, මාන්නෙන් අල්ලගන්න හදන බව නැති වෙලා ආවෙ. නිදහස් වෙලා ආවෙ. අපි හදා ඕන ප්‍රනතුනි හිත හිත කාටවත් පේන්නේ තමන්නටම පමණයි. හිත පේන්නේ තමන්නට විතරයි. හිතේ ස්වභාවයේ සමහර වෙලාවට තමන්ගේ ළඟම ඉන්න තව කෙනෙක්වත් දන්නේ නැහැ. තමන්ගේ ස්වාමියාගේ හිත බිරිඳ දන්නේ නැහැ. බිරිඳගේ හිත ස්වාමියා දන්නේ නැහැ. දරුවන්ගේ හිත මවපියන්ට පේන්නේ නැහැ. මවපියන්ගේ හිත දරුවන්ට පේන්නේ හිත කියන්නේ 이 ගැඹුරක පවතින දෙයක්. අපි භෞතිකව सिद्ध කරන්නේ අවස්ථානෝචිත හැසිරීමක්. එහෙම නේද? දැන් පින්න තුන් අවස්ථානෝචිත හැසිරීමක් හැටියට මෙතෙන්ට ආවද නැද්ද? ඇවිල්ලා ඉන්නවා. මෙතන අවස්ථානෝචිත ඉරියව්වක් හැටියට පවත්වාගෙන ඉන්නවද නැද්ද? ඉන්නවා. අවස්ථානෝචිත විදියට ඇඳුමක් ඇඳගෙන නැද්ද? ඇඳගෙන ඊළඟට මෙතෙන්දී අවස්ථානෝචිත විදියට කතා බහ කිරීම හැසිරීම ටිකක් පවත් ගන්න ඕනේ නැද්ද? පවත් ඊළඟට යම තමන් යන වෘත්‍යයට, වෘත්‍යයට ගිහිල්ලත් කරන්නේ ඒ අවස්ථානෝචිත විදියට ඇඳුමක් ඇඳලා ගිහිල්ල, අවස්ථානෝචිත විදියට තමන්ගේ නිලයට අනුව කතා කරලා ඊට අදාළ කරන රංගන කටයුත්ත සෙන්ද කරනවා. එතකොට සබෑ පුජ්‍යලය කවුද? සබෑ පුජ්‍යලය කවුද? අන්නේයා තමයි පින්තුමින් ගැඹුරුම ගැඹුරු ආත්මයේ ජීවත් වෙන්නේ අන්නේයා යත ස්වභාවයේ තථාකාරයෙන් දකින්නට උගන්නනවා මිස බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ හිතට වෛර කරන්න උගන්නන්නෙත් නැහැ සිටිවිලි වෛර කරන්න උගන්නන්නෙත් නැහැ හිතට වෛර කරන්න උගන්නන්නෙත් නැහැ පින්තුතුණේ මෙහි තථාකාරයෙන් දකින්න එපමණයි ඔබ හිතන්නේපා මේ හිත මේ වෛර කරලා ද්වේෂ කරලා මේ හිත පළවා හරින්න එහෙම පුළුවන් දෙයක් කියලා වෛරය කියලා කියන්නේ පින්නතුනි හිතේම ස්වභාවයක් ඒක හිත පළවා හරින්න පුළුවන් දෙයක් නෙමෙයි ලෝභ ද්වේෂ මෝහ කියලා කියන්නේ හිතේම ස්වභාවයක් ඒක හරින්න බෑ ඒව ප්‍රගුණ කළා පිලිකුල් කරනවා කියලා කියන්නේ හිතේම ස්වභාවයක්. පිලිකුල් කලා කියලා පළව හැරීම් सिद्ध කරන්න බෑ. ඒක තමයි මේ රටේ ඉන්න සියලුම බෞද්ධයෝ ස්වාමින් වහන්සේලා තේරුම් ගන්ඩ ඕන පිලිකුල් කියන්නේ කියලා. පිලිකුල් කරනවා කියලා කියන්නේ ක්ලේශයක්. අපිරියාව කියන්නේ ක්ලේශයක්. කැමැත්ත කියන්නේ ක්ලේශයක්. අකමැත්ත කියලා කියන්නේ ක්ලේශයක් මධ්‍යස්ත භාවයේ කියලා කියන්නේ ක්ලේශයක් අපි ආරමුණකට ආරම්භයක් ලබා දෙනවා නම් එතන තමයි නිර්වාණේ පිරිහීම සිදු වෙනවා ඒ කියන්නේ නිර්වාණේ කෙලසීම හේවත් ක්ලේශය නිර්වාණය නැති යම් දෙයක් වේද ඒකට කුමක්්ද කෙලෙසන්නේ තමා තුළ නිර්වාණය කලේස නම් නිර්වාණය කියන්නේ නිර්වාණය කල නෙ බැඳීම් නැති බව කියන එකයි එක අදහස්සන්නේ කුමකද බැඳීම් නැත්ත සිතේ මොන බාහිර සිතෙහි නෙවේ පිනතුනි ගැඹුරු ආධ්‍යාත්මික සංසාරික සැරිසරණ සිතේ ඔබ applique customizeillar තියෙන с Monate, හිබ හැ෉ස්රcedes හ් אני ස්ස්ාෙ හැගහව � Tube that their soul t weil knowledge of you are po会 fö~~~~ Qualy කියලා Vi and කොටසක් the mind හොයාගන්න අන්නේs චිත්තය තුල තමයි තියෙන්නේ Tamange keles bara ඒ හිත සොයා ගන්නට නම් වෙන තුනේ අපිටක් ව්‍යර්ථව සංසුන්ව සිටින්න ඕන බලන්න ඔබ කිසිම දෙයක් ක්‍රියේට් කරගන්න නැතුව හදාගන්න නැතුව ව්‍යර්ථව සංසුන්ව සිටින්න කිසිම දෙයක් හදාගන්න යන්න එපා ඒ සංසුන්ව ඉන්න ඕන කියන එකවත් හදාගන්න යන්න එපා විූර්තව සංසුන්ව සිටින්න බොහෝම ගැඹුරේ ඉන්න ඔබට දැනෙවි ඔබේ චිත්තය කියන දේ ඒක ලෝභ මූල වෙලා ඇති ද්වේෂ මූල වෙලා ඇති මෝහ මූල වෙලා ඇති නමුත් යම් කිසි දුක් විඳින ශක්තියක් ඇටියට ඒක වගේ රත් යකඩ මෝලයක් වගේ දැනෙන්න පුළුවන්. අයිස් කැටයක් අතේ තියාගත්තාම දැනෙනා වගේ දැනීමක් එතනින් එනවා. අන්න එතන තමයි චිත්තයේ තියෙන්නේ. ගිනි අඟුරුක් අතේ තද කරගත්තාම දැනෙනා දැනීමක් පිච්චීමක් වගේ දෙයක්. අන්න එතනින් දැනෙනවා. ආන්න එතන තමයි පින්න චිත්තය තියෙන්නේ. හොඳට ඒක ගන්න. චිත්තයක් නොමැත්තේ පින්නුතුනි රාහතන් වහන්සේලාට අනිත් සියලු දෙනාටම චිත්තයක් පවතිනවා ඒ චිත්‍රයේ කියන තැන එකම ශූන්‍යතාවයකින් තමයි රාතුන්ට දැනෙන්නේ අනිත් සියලු දෙනාටම දැනෙන්නේ ගිනිි බෝලයක් හැටියට යකඩ බෝලයක් හැටියට අයිස් කැටක් කතේ තද කරගත්තාවගේ ගිනි අගුරක් කතේ තද කරගත්තාවගේ යම් කිසි පුළුස්වන ස්වභගයක්. අන්න ඒතන තමයි හදන් ලෝන පිනතුනේ. බාහිර මොලේ හෝ සිතිවිලි හෝ පද්ධති නෙමේ. අන්න එතර තමයි හදන් ඩඕන අන්නේ වේදනාව තමයි පළවා හරින්න ඕන දුරු කරන්න ඕන ඒක දුරු කරන්න ඕම නම් ක්‍රම වේදේ මුදුරජානන් වහන්සේ පෙන්වා දෙනවා රැඳී සිටින්නත් එපා තරණය කරන්නත් එපා රැඳී සිටින්නත් එපා තරණය කරන්නත් එපා මේ දෙකම කරන්න එපා නම් අපිට පුජ්‍යලේක් වෙලා ඉන්න අවශ්‍යතාවයක් ඔතනකවත් නැහැ කටියෙම සඳහන් කරලොත් එතනින් කියවෙන්නේ පුජජලයක් වෙන්න එපා කියන එක. තමන් පුජජලයක් වෙන්න එපා. කෙනෙක් වෙන්න එපා. කෙනෙක් වෙන්න එපා. තරණය කරන්න එපා කිව්වෙ කිසිම ක්‍රියාවලයකට බැස ගන්න කෙනෙක් වෙන්න එපා කියන එක. රැඳී සිටියේ නැහැ කියලා කියන්නේ අක්‍රියාවාදීයක නොකර සිටින කෙනෙක් වෙන්න එපා කියන එක. ක්‍රියාවාදියාත් ප්‍රතික්ෂේපිතයි අක්‍රියාවාදියාත් ප්‍රතික්ෂේපිතයි කර්ම්‍ය භාවයක් ප්‍රතික්ෂයපිතයි කර්ම්‍ය භාවයක් ප්‍රතික්ෂයපිතයි කර්මන්නේ කියන්නේ ක්‍රියාවක යම් සිත මෙවන එක මේ සිති විලි ගැනන මේ කතා කරන්නේ සිත ගැන සිති විලි කියන දේවල් ඇවිල් යන ඒ මොලේ ක්‍රියාවලයක් හැටියට එලා එකක් හැටියට ඒව තියෙන ඒවත් එක්ක වැඩි කරදර වෙන්නපා තමන් සිත ගැන සිත ගැන අවධානයුම් කරන්න මට කවශ අපි නස් favourි අති කරන ඇතය මෙනම වනට � О̂නශය están ආනය. වཇදකහ Jake අපරිරනු නිර්වාණය තෝරගන්න අරිහත්ත්වයේ තෝරගන්න පිරිනතුණි කිසි වෙලාවක කිසිදු ඉන්ද්‍රිය ශක්තියක් යෙදීමට අවශ්‍ය නැත. දැන් ඕක හොඳින් වටහාගෙන අරියත්වයේ සෝයා යන කෙනෙක් නම් සෝයා යන්න හරීම ලේසි ඉන්ද්‍රිය ශක්තිය කිසිවක් කළ යුතු නැත. එමනම් ඔබ යම් තැනක ඉන්ද්‍රිය ශක්තිය වැය කරමින් සිටිනවා නම් මාර්ගය කියලා එවලෙම ඔබ තීරුම් අරගෙන ඉන්ද්‍රිය වැය නිදහස් වෙන්න කිසිදු මෙනෙහි කිරීමක් හෝ පුරුදු කිරීමක් කළ යුතු දෙයක් නැත මෙනෙහි කریم පුරුදු කریم තිබෙන්නේ අල්ලාගත් සංස්කාර ලෝකයේම සත්ව පුජ්‍යල ආත්ම බැඳීම ජනිත කරගත්ත තැනම පමණයි බහැර ගෙන බහැරට කریم කුත් අතුලාන්තයට ගැනීම කුත් නැහැ aryatwe purudukarna tanattaage ජීවිතය තුළ ඒ ආර්ය මාර්ගය පුරුදු කරන තැනැත්තාගේ ජීවිතය තුළ දක්නට තිබෙන සුවිශේෂී ලක්ෂණයක් බැහැර කිරීමකුත් නැහැ අල්ලා ගැනීමකුත් නැහැ පිළිබඳව ඔндай සාඳු පූර්ණ නිදහසෙහි කී වෙන காரணපිලිබඳව අපි අවධානය යොමු කරන්නට කල්පනා කළා දවසින් දවස පින්න මේම් පැහැදිලි කිරීමක් එක්ක මේ පිළිබඳව තවත් අවබෝධය දිනු කර ගන්න ಉಪකාරක වෙයි කියලා හිතලා. අපි මේ කොටස් කොටස් අපි කියවා බලමු පින්තුනේ. තිලෝගුරු බුදුරජාණන් වහන්සේ බැඳීම් විරහිත මාර්ගය බැඳීම් විරහිත මාර්ගය යන සීල වචන සහ සංකේත වලින් ඔබට එකකි. බලන්න මේ ආරම්භයේදීම කියවෙන මේ වචන කීපය ඇතුළත තියෙන පරාසය මහා විශාලයි. ඉතින් මා නම් මෙවැනි අධ්‍යයනයක් කරන කාලයන්නේදී මේ කොටස ආධ්‍යාත්මිකව ඒකේ උත්තර සොයා ගන්නතුරුම සම්මර්ෂණය කරනවා මිස ඊළඟට කියවගෙන යන්නේ නැහැ. මහා පොත් කියවපු ක්‍රමය ඒකයි. සමාරෝධයේ සතීන් පොත් කියලා කරනවා. නේද දවසින් පොතක් ඉවරක ඉවර කරනවා පැයෙන් පොතක් කියලා ඉවර කරනවා ඒ පුරුද්ද මගේ ළඟ තිබුණේ නැහැ මම චන්දි විමල නායක හම්දුරන්ගේ පුත් උනත් කියවද්දී පින්නතුනේ දවසට මේක පිටුවයි ඒ පිටුව සිය පාරක් කියවනවා ඒ වචන පදාතර ඇති gambīratya මම තේරුම් ගන්න මහන්සි මෙන්න මේකයි පින්නතුනේ සත්‍ය අවබෝධයේ රහස සුනාත ධාරේත චරාත ධම්මේ ඒ වගේම කල්යාණ මිත්‍රත්ව සද්ධර්ම ශ්‍රවණය යෝනිසෝ මානසිකාර්ය මෙන්න මේ යෝනිසෝ මානසිකාර්යෙන් තොරව බන 1000ක් කියුවත් වැඩක් නැහැ පොත් 1000ක් කියුවත් වැඩක් නැහැ ත්‍රිපිටක පොත් 30 57ම කියුවත් වැඩක් ඒ නිසා වෙන තුන් හොඳින් මානසිකාරය කරන්න කල්පනා කරන්න. මොකද්ද මේ කියෝනේ? ත්‍රිලෝකුරු මුද්‍රජානන් වහන්සේ බැඳීම් විරහිත මාර්ගය, බැඳීම් විරහිත මාර්ගය anu සේල වචන සහ සංකේත ගිය එකකේ. බැඳීම් විරහිත මාර්ගය කියලා අදහස් කරන්නේ නිර්වාණ මාර්ගය කියන එක. නිර්වාණ මාර්ගයේ කැලේ කියන පින්තුනේ සංකේත වලින් ඔබට ගියේක කි. අපි සංකේතනේ මේ හිතේ තියාගෙන ඉන්නේ. මේ කාර්යක මගේ සංකේතය. මේ පුටුව මගේ සංකේතය. මේ හැඩේ මගේ සංකේතය. මේ ශරීරය මගේ මේ ඔළුව මගේ මේ හිසකෙස් මගේ කියන්නේ සංකේතය මේ වචන කියන්නේ පිටු තුනේ සංකේත අපේ ළඟ තියෙන කේතනයන් අවදි වෙනවා ඒ ක්‍රමේම තමයි ඔබේ මොබයිල් ෆෝන් එක නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ එහෙමයි ඒ කේතනය සංකේතය එහෙමනම් සංකේතහ වාචන වලින් ඔබට කිය ගියා වූ එක. එhmena අපි ධර්මයේ කියලා එළඹගෙන සිටින්නේ. හේතනයන් ගොඩක. එහෙම නේද? මුළු ලෝකයේම ධර්මයේ කියලා එළඹගෙන සිටින්නේ හේතනයන් ගොඩක් සංකේත. ආගම් කියන්නේ කේතන සංකේත. ලෝභ කියන්නේ සංකේත. කේතනයන් ගොඩක්. ප්‍රතික්ෂේපය කියන්නේ කේතනයක් නිසා ඇති දෙයක්, අනුමැතිය කියන්නේ කේතනයක් නිසා ඇති දෙයක්. මේ කේතන දෙක අපි සරල අධ්‍යයන එකෙන් ගත්තොත් yes no මොන හරි දෙයක් අපිට ඩිලීට් කරන්න හරි වමනා කරොත් එමේ yes කියලා අහනවා yes or no ඒ දෙකෙන් ක්‍රියා දෙකක් සිද්ධ වෙනවා yes or අපිට මොබයිල් ෆෝන් එකේ තියෙන දයක් රිමූව් කරන්න, ඩිලීට් කරන්න ඒ විදිහේ කේතන වලින්ම කේතනයන් නැති කරලා දාන්න පුළුවන්. කේතනයකින්ම කේතනේ නැති කරලා දාන්න පුළුවන්. සුවිශේෂත්වය තමයි මේ මානවයාගේ චිත්තසංතානය පවතිනවා. ඒ හේතනයන් එසේ නැති කරන්න බෑ. මොකද හේතුව ඒක ඉලෙක්ට්‍රොනික පද්ධතියක් හැටියට නොවේ, පවතින්නේ. ඒක ඉලෙක්ට්‍රොනික පද්ධතියේකට ළඟාවීමට නොහැකි තරම් සංකීර්ණ තත්ත්වයක්. මනසක හැඩයක් නැ ලබා ගන්න යන් කිසි හැඩයක් හැම මහතකම හැඩයක් මෙතන ඉන්න අය හැමෝගේම එකක හැඩ තියෙන්නේ මානසික හැඩ. හැඩයක් නොමැතිවී මයි අරි රහතන් වහන්සේ කෙනෙක් පින්න තුනේ කිසිම තනක වැඩ ඉන්නේ නැත. කොහෙවත් වැඩ ඉන්නවා නම් එයා රහත් නොවේ. යම් තනක වැඩ ඉන්නවා නම් එයා රහත් නොවේ. කිසිදු තනක වැඩ ඉන්නේ නැත. අපි උත්සාහ කරන්න ඕන කිසිදු තනක රැඳීමට නොවේ. සියලු තනින්ම නික්මීමට සාමාන්‍යයෙන් අපි පුරුදු කරගන්නේ කොහොමද මේ ඉන්නවට වඩා හොඳ තැනක රැඳෙන්නමට ඕන ඉන්නවට වඩා වෙනස්ව රැඳන්නට ඕන මමත්වය මනස හදාගන්න ඕන එමයි තියෙන මනස හදාගන්නඩ ඕන මම හොමද මං කැමති විදියට එimhe හදලා තියන්න පුළුවන් මනසක් නොවේ තියෙන්නේ මා සත්වයාට. මනස හදනවායි කියලා කියන්නේ පේනතුනේ අර වැල්ලේ සාදන මාලිගා වගේ. ඕනම මානසිකත්වයක් බිඳ වැටෙන්න, ඊට අසුළු මොහොතයි ගත වෙන්නේ. ඒ නිසා මනස හදලා තිබ්බා කියලා කියන පේනතුනේ ඒක කොයි වෙලාවෙකඩාවගෙන වැටෙනවද දන්නේ එනිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ මනස හදනවා වෙනුවට වෙන වැඩපිළිවෙලක් අනුගමනය කළා. මනස දුරු කිරීම. මනස නැති කිරීම. මනස විනාශ කළ දැමීම. මනස පුපුරවා දැමීම. ඔබ කැමතිද? මනස පුපුරවා කැමතිද? මස එක එක දේවල් ආශ්වාධනයන් සපයනෝ තමන් කරන කියන දේවල්ලට. හොර වැඩක් කරනකොට හො ඒ විදියේ ආශ්වාදයක් දෙනෝ මනස. හොඳ වැඩක් කරනකොට ඒ විදිී ආශ්වාදයක් දෙනෝ මනස. ඉති මේ ලෝකයේ මිනිස්සුන් යම් යම් ආශ්වාද ඔස්සේ ගමන් කරන්න උස්සා කරනවා. තමන්ට ධනය ගොඩක් තියෙනවා නම් වෙනම ආශාදයක් දැනෙනවා ප්‍රසිද්ධිය ගොඩක් තියෙනවා නම් වෙනම ආශාදයක් දැනෙනවා බලය ගොඩක් තියෙනවා නම් වෙනම ආශාදයක් දැනෙනවා එක එක ආශාදනීය දේවල් වලට ඇබ්බැහි වෙනවා ඒව හැම දෙයක්ම වේදනාව බවට පත් වේදනාව කුමක් වුවත් ඒක වේදනාවක් වෙන තුන ජීවිතේ. ඒ නිසා වේදනාව නිරෝධ කරන්න ඕන. නමුත් අපි ජීවිතේ පුරුදු කරගත්තේ දුක් වේදනා අයින් කරලා සප වේදනාවෙන් ජීවත් වෙන්න. එහෙම නේද? ලෝකේ පුරුදු වෙන්නේ එහෙමයි. දුක් වේදනා දුරු කරලා සප වේදනාවෙන් ජීවත් වෙන්නයි උත්සාහය. ගැඹුරින් අධ්‍යයනය කරගෙන යන පරමතුනේ ඔය සැප වේදනාවම තමයි දුක් වේදනා බවට පෙරළුනේ. සැප වේදනාවක් උනත් දිගටම අල්ලගෙන ඉන්නකොට ඒකම දුක් වේදනාවක් වෙනවා. ඒක උදාහරණයක් දක්වන්නේ අයිස් කැටයක් උනත් අතේ හොඳින් මිටි කරගෙන තදින් අල්ලගෙන ඉන්න විට Tamanට සතුටක්ද දැනෙන්නේ දුකද? ඒකත් දුක් වේදනාවක් බවට පරිවර්තನೆ වෙනවා. එහෙමනම් සතුටයි කියලා අල්ලගන්න දේත් දුක් වේදනාවක් බවට පත් වෙනවා. ඉතින් මේ ආකාරයෙන් තේරුම් ගන්න කල්හි අපි තේරුම් ගන්නව සමස්ත වේදනාව දුකක්. ඒ නිසා බුදුරජාණන්සේ වේදනා නිරෝධ කිරීම යහපත්. වේදනාව දුරු කිරීම යහපත්. කොයි වේදනාද දුරු කරන්නේ සුඛ වේදනා දුක් වේදනා උපේක්ෂා වේදනා කියන මේ වේදනාත්‍යයම දුරු කරනවා කොතනින් දුරු කරන්නේ බාහිරින්නේ මේ ගැඹුරු ආධ්‍යාත්මයේ තුලින් එක දුරු කරනවා කවුද දුරු කරන්නේ ආන්න එතන කෙනෙක් පනව එතන කෙනෙක් පනුව ගත්ත ගමන් මාර්ගයේ වැරදි සතෙක් පුංජලේ හැඩ ගහෙන දහමක් තමයි ගොඩාක් දිනේ පාවිච්චි කරන්නේ සතෙක් පුංජලේ හැටියට තමයි හැඩ ගහනවා බුදුහාමුදුරු දේශනා කරේ සතෙක් පුංජලේ හැටියට හැඩ ගහින්න නෙමෙයි අපිට සතෙක් පුංජලේ මෙහි නැති කර ගන්න සතිපුජ්‍යලේක් නැති කරගත්ත කෙනා මොන වගේ වෙයිද කියන්න බලන්න සතික් පුජ්‍යලේක් ඒ භාවය සත්තු පුජ්‍යල භාවයනේ ඒ භාවය භාව ලක්ෂණේ භාව ස්වરૂපේනි ඒ භාව ලක්ෂණේ භාව ස්වરૂපේ නැති කරගත්ත කෙනෙක් මොන වගේ වෙයිද මොකද අදහස ඔපනගේ ට කිසිවෙෙක් නොවේ නෑද කිසිවෙෙක් නොවී. එයාට මේ හැඩ අත්තය නොෝ කියල කියන්න බෑ එයාට කිසිම හැඩයක් නෑ. විශ්වයට හැඩයක් නෑ. ඒ සත්ව පුද්ගලෝ අත් භා කරපු කෙනටත් හැඩයක් නෑ එහෙනම් ඔබ හැඩයක් නොමැති කෙනෙක් වන්න. හැඩයක් නොමැති කෙනෙක් වන්න. ඒ කියන්නේ ඔබ ළඟ ලෝභ මූල ස්වභාවයක් උකුත් නැහැ, දෝෂ මූල මෝහ මූල ස්වභාවයක් උකුත් ූල සම්පත් හේතුකාරක නැතුූ වාසය කරනු. ඒක තමයි පිනතුර මේ ලෝක තියෙන ලෝකෝත්තර ලෝවතුරු සැනසිල්ල මේ විදියට මන සහදා ගන්න පුළුවන් හොඳ නුවනක් තියෙන කෙනඹුට පමණයි. ගැඹූරු නුවනක් තිබුණොත් විතරයි. අති saṅkīrana nuvanaktivunot tvitrāhi විතරයි. vek nu anna, kisi vek nu anna, kisi vek පි හිතේ පෙරලි කාරකම් සිද්ධ කරල උසාහ කරන්න වන්න නිියුණු කෙනෙක් වන්නහමුණු තේ නිර්වාණ මාර්ගනෙ මේ ශාන්ත කෙනෙක් වෙන්න එවුණු තයත් නිර්වාාණ මාර්ගෙන හොඳ කෙනෙක් වෙන්න හොඳ කෙනෙක් වෙන්න යනඒ එක විතර බරපතල දරුණු බවක් නෑ වෙන කිසිම දෙයක්. තාවන් හොඳ කෙනෙක් වෙන්න යද්දි මේ ලෝකේ කවුරුත් මේකට තමයි උත්සාහ කරන්නේ කවුරු නරක කෙනෙක් වෙන්න උත්සාහ කරන්නේ හොඳ කෙනෙක් වෙන්න උත්සාහ කරන්නේ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ Taman හදාගත්ත හොදක් තමයි වෙන්න හදන්නේ තේරුණා නේද හොඳ කෙනෙක් වෙන්න යනවා කාට අනෝද කෙනෙක් කියයි දෙවියන් වහන්සේට අනු අපේ ආගමට අනු සමාජලට Tamanට අනු මට ආකාරයට මම හොඳ කෙනෙක් වෙන්න යනවා හොඳ කෙනෙක් වෙන්න බෑ හොඳ කෙනෙක් වෙන්න ගියාම එයා දෙඩි උපාදානයකට හසු වෙනව දෙඩි තමන් හොඳ කෙනෙක් වෙන්න යද්දී තමන්ට නරක කෙනෙක් කියයි ප්‍රකාශ කළොත් ඒක දැඩි පීඩනයකට, කම්පනයකට හේතු වෙනවා. එවනම් අපේ ගමන හොඳ කෙනෙක් වෙන්න යන්නේ නෑ. කිසිවෙක් නොවන්න. කිසිවෙක් නොවන තැන කෙනෙක් ඉන්නවද? කිසිවෙක් නොවන තැන කෙනෙක් ඉන්නවද? නාමික જાതിക වර්ගික ආගමික කෙනෙක් සිටිය හැකිද? ස්ත්‍රී පුරුෂ කෙනෙක් සිටිය හැකිද? මෑනේ ස්ත්‍රී පුරුෂ ස්වභාවයෙන් හෝ જાതിക ආගමික ස්වභාවයෙන් හෝ එතන කෙනෙක් සිටිනවා නම් ඔබ ඒවිල්ල තියන්නේ කිසිවෙක් නොවේ කියන තැනට නොවේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ උසමනින්නාව කියනෝනේ මිනිස්සෙක්. එතකොට ඒකේ බණ පොතේ සඳහන් වෙලා තියෙනවා මනින්න මනින්න බුදුහාමුදුරුව උසයි. තමන් හිතනකට වඩා තව ටිකක් ඉහලින් ඉන්නේ කියලා එයාට හිතෙන තමයි ඒකට කියන්නේ උසයි කියන එකෙන් අදහස් වෙන්නේ ඒක. බුදුහාමුදුරන්ගේ උස මේ දඬු වලින් තියෙන්නේ. ත ඇතේ කරීඩටන් නගායකර そうූගව ජික්ග මනින්නේ මනින්න හහුළනත්ප නැනлись හුබත් පෙ Phillips විලැගියෙ පස්න හින නි඼ට න්තට සිෙනු දථශ බී නිṁරේස පිී සීමා රහිතයි ඒ කියන්නේ කොටින්ම සඳහන් කළොත් කෙනෙක් පුජ්‍යලයක් නෑ පින්නතුනේ එහෙම නේද මේ කෙනෙක් පුජ්‍යලයක් හැටියට අසීමා දැන් බුදුගුණ අනන්තයි කියලා හිතුනහම ඒක අපේ පින්නතුන් හිතන්නේ කොහොමද කෙනෙකුට පුජ්‍යලයකට තිබිච්ච ගුණයක් හැටියටනේ සත්‍යයකට පුජ්‍යලයකට ඉන්දියාවේ උපදිච්ච සිද්ධාර්ථ අර ගෞතම කියන බුදුරජාණන් වහන්සේට මේ භාවනා කරන ප්‍රතිරූපයට තිවිච්ඡ ගුණයක් හැටියට තමයි හිතන්නේ බුදු ගුණ අනන්තයි කියන්නේ බුදු ගුණ අනන්තයි කියන්නේ කෙනෙක් නැති බවමයි කෙනෙක් සිටියොත් ඒ සංස්කාරක ධාතුවක් ඒ සංස්කාරක ධාතුවේ දිගම් පළලක් විහිදෙනවා මහා සාගරයේ દિගප්පල්ලක් තියෙනවා මහා පෘථුවේ દિගප්පල්ලක් තියෙනවා හස්සේ દિගප්පල්ලක් තියෙනවා හස්සේ દિගප්පල්ලක් නැහැ නේ හස්සේ ඒ යහස දිගပ်පාර ලක් නැත්තේ ඒක අසංකාරිකයි මේක තේරුම් ගන්න මේක හොඳට නුවණ අවදීෙන් හිතලා තේරුම් ගන්න වෙන තුරු මේක ඔබේ ධර්මය මේක කෙනෙක්ගේ ධර්මයක් නෙමෙයි මේක ඔබේ ධහම තේරුම් අරගෙන මේ විදියට පුරුදු කරන කොට තමන්ගේ අර සක්කාය ගති අවිද්‍යහාාව කියන එක අවිද්‍යායත්වයවා අශේෂ විරාග නිරෝධෝ ශේෂයක්වත් නැතුව අවිද්‍යාව කියනෙ එක අපින් ඇත් වෙලා ගිහිල්ලා අපි අර මේ ඇස්සරරගෙන දකින හීනින් අවදි වෙනවා. ඇස්සරගෙන දකින හීනෙන් අවදිවෙච්ච නිසා තමයි සිද්ධාර්ථ ගෞතම උත්තමය අන්වහන්සේ චක්කුං ඔන්න මම හීනෙන් අවදි වුණේ දැන් සිද්ධාර්ථ කාලේ මං හීනයක් දැක්කේ ඇස් දෙක අරගෙන. තේරුණා නේද? සිද්ධාර්ථට ඇස්ති බිලා මේ බුදු ඇස පහළ වුණේ මේ අවදියෙන් පස්සේ ඇස් ඇරගෙන දකින හීනෙන් අවදි වුණා. නමුත් ඒක අපි හීනයක් කියලා හිතන්නේ නෑනේ නේ. ඇස් ඇරගෙන දකින ඔය හීන හීනයක් කියලා හිතාගෙන ඉන්නේ. නෑ. හීනේ ඇතුලේ අනිවාර්යෙන් අතරමං වුණා මේක හැබෑවක්. ඒක නිසායි අපි හීනෙට බය වෙන්නේ. දාන්නේ. කවුරුත් හීන දැකලා තියෙනවානේ. භයානක හීන, ලස්සන හීන, සොඳුරු හීන දැකලා තියෙනවා. ඒ හීනවල අතරමං වෙන්නේ ඒක හීනයක් කියලා දන්නේ නැති නිසා. ඇස්සැරගෙන දකින හීනයක් කියල පිළිගන්න කාම් තේරුම් ගන්න කම්ම එක නිදහස් වෙන්නේ නෑ ඒ හීනේ ලස්සන කරගන්න තමයි උසාහ කරගන්නේ ටිකක් නුවන විහිදවා බැලුවොත් එහෙම මේ ලෝකෙ හීන ලස්සන කරගත්ත කවුරුව නෑ. බලන්නක ඔබ හිතන ඕනම මට්ටමක ඉන්න කෙනෙකු දුක්වි දිනවනේ. වේදනා විඳිනවානේ. සල්ලි ගොඩක් තියෙන කෙනත් වේදනාව විඳිනව නැති කෙනත් වේදනාව විඳිනව දැන් බලන්න මෙතෙන්ද දහමට සිත්ය මොහාගෙන ධර්මයේ හොයන හිත් ඇති ඒ වගේම සමහර වෙලාවට සමහර හිත් ධර්මයේ හොයන්නේ වෙන අරමුණකින් ඇවිල්ලා ඉන්නවා එතකොට ඒ ආඩ තියෙන්නේ ඒ අරමුණ විතරයි එම දෙnteනෝ යම් කිසි කෙනෙක් දුප්පත්කමට ආධාරයක් එකතු කර ගන්න කියලා කෙනෙක්. එයාට තියෙන වැඩසටහන ඉවර නැංගංග ඔයාලා ඉදින්නේ මේ මඩ කීයක් හරි ආධාරයක් එකතු කරගෙන යන්න කියලා කල්පනා කරගෙන එයාර තෙරපගෙන ඒ හිත තෙරපගෙන ඉන්නෝ. බනාන්නේ හිත. තේරෙනනේ? දැන් මම බෙල්ලම් වෙලට ගියාම බෙල්ලම්විල පන්සල පල්ලා මම මේ ඇත්ත කියන්නේ කියලා බුරු කියනවා. සිරිපාද යන්න මේ මට රුපියල් තව 1000 ගාණක් අඩු වෙලා තියෙනවා දැන් හිගන්නුත් රුපියන් 100 200 එකතු කරන්නේ නැහැ 1000 න් එහා இல்லන්නේ දෙල්ලම් පිළපල්ලා කියලා කියනවා දැන් මේ සිරිපාද යන්න සල්ලි තව පොඩි ගාණක් අඩුයි දෙන්න කියලා කියනවා මං කිව්වා ඉතින් කරගන්නනේ ඔව් එතකොට ඉතින් තුරුණවන් කරනවා මේ සතුරුණවන් ඉල්ලගෙන හරියනෝයි කියලා මම උපදේශයක් දුන්නා එయనට උදව්වකුත් කළා. ඉතින් අර රියදුරු මහත්තයා කියුවා, "ඔය කෙනා හැමදාම උතරින් ඉන්නවා, හඳුරوني මොනවරි කියලා නන්නාඳුනන කෙනෙක් ගියොත් ගානක් කඩා ගන්නවා." ඉතින් මෙතෙන්ටත් එනවා ඒ වගේ එක එක එනවා. ආධාර ඊගතු කර ගන්න එනවා. එහෙම කියලා ආමුදුරන්ට එහෙම කියන්නේ පාමුදුරු කැමති නෑ මෙතන ආදරය එකතු කරනවට. එහෙමත් කියනවනේ. ඉතින් එවැනි චිත්තයක ඉන්නකොට මේ හිත් හරි දුෂ්යයි. ඒක නිකන් අර දේවරම් විහාරයට ගිහිල්ලත් හොරකමක් කරනවා වගේ වැඩක් නෙමෙයි. මට තියා ගන්න පින්නතුනේ මං මහ විහාරයට ගිහිලා ගඩොල් කැටයක් ගෙනාවා. හැබැයි මං එකට කියලා අහලා ගෙනාවේ මේක ගෙනිච්චක කමක් නැද්ද කියලා. වලකව කමක් නැහැ. ඒක විසි කරන්න දාලා තියන්නේ කොටස කමක් නැහැ ගිනිච්චට. එතනින් අර ඉත ගිනිච්චට කමක් නැහැ. අරකම ගොඩක් අය අපේ ගියේ කොහොමද ඩික හැමෝම ගල්කටයක් බෑග් එකකට හැබැයි වග කී උත්තට දුන්නේ නැහැ. ඒ සියලුම පාසකම්මල අහිති වෙන්නේ දෙවුරම්මා වියාටට ගිහිල්ලා අය හැටියට. එහෙමද නැද්ද? වැලි කැටේ වුණත් හොරකම නම් හොරකමනේ half sheet කොලයක් හරි හොරකම නම් ඒක හොරකම හොර चित්තය හැදුනොත් ඒක හොරකම Half sheet කොලයක් හරි කාගේ හරි මේසේ තියෙන ගන්න එක අහලා ගන්න ඕන නැත්තම් පස්සේ හැර යාඩ දනොන් දෙන්න ඕන. එතකොට ඒකට විසඳුමක් කියන්නේ ඒක කොලයක් ඕන, ඒක සල්ලි ඕන, එකට කමක් නැහැ. අන්නේ එහෙම වෙන්න ඕන පින්න හිත බිරිසුදු කර ඕන නැත්තම් තමන්ගේ දැන් මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා එහෙම දෙයක් කරගත්තයි කියලා වුණත් කවුරු වත් මට අනේ කමන්නෑ. ඉඩ දෙදී මිනිස්සුන්ට සලකන්න ඕන. අපි උදව් කරන්න ඕන. ඒ වුණාට හොරගම කරන්න පාසත පහකටවත්. තේ නෑනේ. එතකොට Tamanටම වරදිනවා. Tamanටෝ වරදිනවා. ඒ විවෘත සිත් ඇති කරගෙන කටයුතු කරන්න. ලෝභ දේශ මොහො හැති වෙන්නේ මිනිස්සු දුප්පත් ලෝභ ද්වේෂ මෝහ නැතිවෙන්නේ නැතිවෙන මිනිසයා මානසිකව ආර්ථිකව දියුණු වෙනවා එතකොට මේ සමාජයේ මේ පිරිහිලා පිරෙන්නේ නැතිබරි වෙන්නේ ලෝභ ද්වේෂ මෝහ නිසාමයි ලෝභ ද්වේෂ මෝහවල ತೆරපෙනකොට හොරකම් වංචා කරනකොට ඊයාගේ පෞර්ෂය අඩු වෙනවා පෞර්ෂය නැතුව යනවා පින් දහම් වැඩි වෙනකොට ಗುಣධර්ම වැඩි වෙනකොට එයාගේ පෞර්ෂය නැගිනවා. ඒසම් හොඳ පෞර්ෂයක් හදාගන්න, හොඳ සිතක් හදාගන්න. හොඳ සිතක් හදාගන්න. ඒ හිත එතකොට පින්තුනේ දෙවියන්ටත් ප්‍රියයි, බුදුහාමුදුරන්ටත් ප්‍රියයි, ආර්ය ශ්‍රාවකයන්ටත් අමනුෂ්‍යන් රත්්‍රයයි අන්න එකට මෛත්‍රී චitteය කියලා. දැන් තවම බලන්න ඕන මම ඉන්නේ මෛත්‍රී චitteෙන්ද, ලෝභ චitteෙන්ද, ద్వේස චitteෙන්ද, හොර චitteෙන්ද? නේ බලන්න ඕන මල් ළඟ තියෙනවද වගේ මෛත්‍රී චitteය? ඇතුලාන්තේ ගැඹුරෙන්ම මතු පිටින් හදලා ක්‍රියේට් කරලා වැඩන්නේ. අර ඇතුලාන්තේ තමන්ගේ මූල සාධකය. පිනතුරෙන් ජලය උණන්නේ ලිම් පතුලෙන් නේ. ලිඳට ජලය උණන්නේ? ලිම් පතුලෙන්. එතකොට අපි පතුල පිරිසුදු වෙනවද? පතුල අපිරිසුදු එය යාලේ යම් ප්‍රතිවෙනවා එල්සා ඔබේ හිත ඔබට තමයි පේන්නේ නාරක દેවල් හිතේ ගොඩ ගහ ගත්තොත් ඒ ආත්මේ පිරිහවා ගන්නවා පන්සලට ගිහිල්ලා සෝබනේට පිංකම් කරනවා ආමදුරෝත් සෝබනේට පිංකම් සංවිධානය කරනවා දායකයත් සෝබනේට පිංකම කරනවා වැඩක් නේ අපේ හිතතර හිත හදා ගන්න ඕන සාමීන් වහන්සේලා සත්භාවයෙන් වැඩේ කරන්න ඕන තායකෝ සත්භාවයෙන් වැඩේ කරන්න ඕන හිත lossless වෙන්න ඕන රකරන්න එපා මොකද අපිට পেইන්න Tamanta পেইන්න Taman හිතක් හදා ගන්න කියන මහන්සිය මිසක් ලෝකෙට পেইන්න හිතක් හදා ලෑස්ති වෙන්න එපා මම සතුට වෙනවා මම මහන උනේ මට පේන්න හිතක් හදා ගන්න නිසා මම භාවනාව ඔයුවේ මට පේන්න මට දැනෙන්න හිතක් හදා ගන්නවා මිසක් ලෝකෙට පේන්නවත් ලෝකෙට බන කියනවත් හිතක් හදා කියන එක මේ අතිරිත්ත කාරණයක් ධර්මයේ කියන එක මේ අතිරිත්ත කාරණයක් එහෙම කෙනෙක් නෙමෙයි මම මම මගේ හිත තමයි දර්මයේ හොයන්නේ ධර්ම මාර්ගයට ඇවිත් තියෙන. බඳින් විරහිත මාර්ගය වෙත කිසිවක ආධාරයක් අවශ්‍ය නැත. බඳින් විරහිත නැත්තන් නිර්වාණ මාර්ගය වෙත කිසිදු ආධාරකයක් අවශ්‍ය නැත. ඒ කියන්නේ කිසිම භාවනාවක් ඕනේ දැන් ඉතින් මේක හරියට නිවන් දැකපු නැති අය හිතන්නේ ඕන. ඒ걸ු හිතනොත් තදිම්ම ඕන. පොතේ තියෙන ඕන කියලා. ආදරකයක් ඕන කියලා තියෙනවා. ඉතින් දැකලා එන්නකෝ. එහෙම ඕනේ කියලා හිතනවා නම් දැකලා එන්නකෝ. රහත් වෙලා එන්න. නිවන් දකින්න කිසිම භාවනාවක් ඕනේ නැහැ. දැන් ඔක තේරෙනවද? තේරෙන්නේ. මෙතනින් අදහස් කරේ මොකද්ද භාවනාව කියලා. ඒක තේරුම් ගන්න. ඒක තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේගේ භාවනාව. ලෝකෙට ඇලීම නොවේ බුදුහාමුදුරන්ගේ භාවනාව ලෝකෙ නිදහස් ලෝකෙට ගැටීමන මේ බුදුහාමුදුරන්ගේ භාවනාව ලෝකින් නිදහස් වීම මෙතන භාවනාවක් තියෙනවා ඒ භාවනාව මේ ලෝකෙ තියෙන එක භාවනාවක්වත් නෙමෙයි පින්නතුනේ ඒක ලෝකෝත්තර භාවනාවක් මන්ටිකක් පැහැදිලි කරේ නැත්නම් ඉතින් මේක වැරදි විදියට තේරුම් ගත්තොත් එමෙ මාව ඒක නිසා තමයි වඩා පැහැදිලි කරේ හැබැයි කරාම අර ප්‍රඥාව නැගෙන්නේ නැහැ. තම විදර්ශනා කරන්න ඕන. හ්ම්. බැඳීම් විරහිත මාර්ගයේ වෙත කිසිවක ආධාරකයක් අවශ්‍ය නැත. දැන් මම භාවනා කරනවා කියලා කිසිම දෙයක් ආධාර කරගෙන ඉන්න ඉන්නව නම් ඒ අරියත් මාර්ගය නෙමෙයි. බුදු වරුන්ගේ මාර්ගය දැන් බලන්න ඔබ මොනවා හරි දෙයක් ආධාරක ආධාරක කරගෙන ද ඉන්නේ කියලා ආධාරක ගන්නේ මොනවද ආධාරක වෙන්නේ සංඥාව විඥාන සංකාරා නාම රූප සලා සදායතන කාලය වේදනා ඕවා තමයි ආධාරක පිරෙස් ඉන්නේ ඕවා එතකොට සිතක් පවතින්නේ ආධාරක මත බැවින් සිතක් දුරු කරන්නට නම් ආධාරක නොමැතිව සිටියයුතුයි ඒකට තමයි නිරෝධ දම්මා කියන බුදුධහම කියන්නේ තෝක තේරුම් අරගත්තද මේ සමාජය ඔබ තෙනු ගත්ත නම් වටිනෝ ආධාරකයක් අවශ්‍ය නත ආධාරකයක් අවශ්‍ය නැත Most of the same hundreds of grupettes will be given the only way in lanage, Melvaстве şekilde gments continue sucking up your first years Fundamentlessупot in double-�SIX or the 하나 or some acabert Isto, have all the five full සිටිනවා කියන්නේ. පුජජලේ නැති වුනාම ලේසීනි වැඩි. දැන් පුජජලේ කැඩියට නොසලීන ඉන්සිටිනවා කියලා තමයි අපේ අදහස එන්නේ නේ. පුජජලේ කැඩියට හරියට ඉන්නව සැලෙන්නේ නැතුව කියලා. නෑ බුදුහාමුදුරන්ගේ එකම රහස පුජජලේ නැති බවයි. බුදුරජාණන්සේට කීක වචන කියලා හිතමුකෝ. බුදුරජාණන්සේට වසලයා කියලාත් බණිනවා. මුඩු මහන කියලාත් බණිනවා. මේ පුරුෂයා කියලාත් මිනිස්සු බයිනවා යක්ෂයා කියලා බයිනවා අපේ මිනිස්සුන්ව මහාන කරගන්න කමනේ කියලාත් බයිනවා මැජික් කාරයෙක් කියලාත් එක එක දේවල් වලින් ඉඳලා ප්‍රශංසා ලැබුණට කෙනෙක් නැති බව නිසා උන්වහන්සේ ළඟ සැලෙන දෙයක් තිබුණා හැබැයි උන්වහන්සේට ඒවයි තෙන් ඉදිරිපත් කරන අය සැලකලිමත් වෙන්න ඕන ඒගොල්ලන්ගේ ආත්මභාවයන් කොයි පැත්තට චලනය වෙයිද කියලා අපද මේ හැම දෙයක්ම තම තමන් කරගන්න දේවල් දැන් අපි හිතුවට දානයක් දුන්නාම අනුන්ට දුන්නේ කියලා නෑ නෑ ඒක තමන්ට කරගත්ත දෙයක් තමයි අපි කාට හරි ඉරිසියා කළා කියලා හිතනකො අපි කිතුවට ඒක අනුන්ට අපි කරේ කියලා නේ කරගත්ත දෙයක්. මේ හැම දෙෙම Tamanට කරගන්න දේවල් ඔබ ඔබ මේ කරන්නේ මේ ස්වාමීන් වහන්සේට කරගන්න දෙයක් නෙමෙයි. ධර්මේ මේ ඔබට කරගන්න දෙයක්. මන් මේ කරගන්නේ ඕ මට කරගන්න දෙයක් මන් කරගත් දේ තුල මන් ලබනවනම් සැනසෙල්ලක් එහි අවසාන යගබෘෂියා වෙන්න එපා කියලා මගේ සාසෘන් වහන්සේ මගේ ගුරුවරයා මට කියලා තියෙනවා ඉතින් මම සන්තෝෂෙන් මම අනුභව කරන මේ දුර්ලභ ලස්සන ධර්මය මම ප්‍රකාශ කරනවා ඒකේ දෙවියන්ටවත් මිනිස්සයන්ටවත් සතෙකුට සිව්පාවෙකුටවත් කිසිම කෙනෙකුට මේකෙන් අහිතක් අනර්ථයක් අවඩක් සිදු නොවන්නා වූ දෙයක්. සම්මේ සත්තා භවන්ත සුඛ තত্ত্বා සියලු සත්වයෝම මේ භවගatrෙන් සුවපත් වෙනෝයි. ධර්මයක්. කිසිම කෙනෙකුට හානි නෑ. කුඩා දරුවෙක් තේරුම් ගත්තත්, වැඩිහල් කෙනෙක් තේරුම් ගත්තත්, ඒක කාට වුණත්, කොයි වයසේදී හරි මේක තේරුම් කරගත්තොත් මේ භවයට සසරටත් සුවපත්. සුවපත් හිතක්. බැනි විරහිත මාර්ගයේ වෙන කිසිවක ආධාරයක් අවශ්‍ය නැත. බැඳීම් විරහිත භාවය වෙන කිසිවක මත රඳා පවතින්නේ නැත. කිසිදු උස්සාහයක් කරන්නේ නැතිව ලිහිල්ව සහ ස්වභාවිකව සිටීමෙන් කෙනෙකුට බන්ධන කඩා දැමිය හැකි ඒ ආකාරයෙන් නිදහස ලබා ගැනීමට හැකි දැන් අපි මේ ක්‍රමයට හිත පුරුදු කරන්න කියලා කියන්නේ වෙනතුනේ අර බන්ධන කඩා දමන විදිය ඕක තමයි අපි නිශ්ශබ්ද වන්නේ කෙසේද අපගේ මුවගින් කටින් ශබ්ද කරන එක නතර කන්න විතරයි ඕන නිශබ්ද වෙනවා කියල දෙ අපි කර්ඩ ඕනද. ආන්න එකයි කර්ම නිරෝදාය සංවත්තති ගන්නේ අන්න එතන පිනතුනේ. නිශබ්ද වෙන්න කියල දෙයක් කරඩ ඕනෑ ශබ්ද කරන නතර කරන්න එච්චරයි. ඒනම් අපේ මනස ඇතුළෙත් තියෙනව විශාල කතා බහක් ශබ්දධ යැයි තුලාන්තේම ගැඹුරින්ම ගොඩාක් දෙනෙක් මේ ක්‍රියේට් කරගත්ත දේවල් හැටියට මනසේ පවත්තනවා ඒ පවත්වන්නේ පිටරටනේ බාහිර මනසෙයි ආ දැන් ඔන්නේ ශබ්ද වෙන්න ඕන කියලා කිව්වහම ඔන්නෝම ඉන්න හදාගෙන අර පොඩි කාලේ අපි අර ඉස්කෝලේනි ශබ්ද වෙන්න කිව්වහම ඉන්නේ මේ විදිහට ඉඳලා ටික වෙලාවක් ඉඳලා ඒ කියලා අපි පොඩි කාලේ අපේ ක්‍රියාවලේ අපිට මතකයිනේ ආයිනවරයි ආයිනා වෙනවා යායිනා වෙනවා කට්ටි දැන් ආයිබෝන් කියපුව ගමන් ආයි කෑ ගන්නවා එහෙම හදාගත්ත මේක ස්වභාවිකවම අප තුළින් අවබෝධයෙන් ලැබෙන නිශ්ශබ්දතාවය හේතුව සංස්කාරකයාගේ ස්වභාවය හැසිරීම තීරුng ගැනීම නිසා හොඳට තේරුම් අරගෙන තමන්ගේ සම්මා දිට්ඨිය පැහැදිලි කරගන්න පිවිතුරු කරගන්න. තමන්ට ලොකු වගකීමක් තියෙනවා. තමන්ට එලියක් වෙන්න, තමන්ට ආලෝකයක් වෙන්න, තමන්ගේ සසර ජන්මය පරිස්සම් කරගන්න. මනුෂ්‍යාත්මයම බේරගන්න, එහෙම නැත්නම් සුගති ආත්මයකට මේක තමයි වෙන උතුනේ දෙවියොත් පතනවලු manuss බව manussියොත් පතනු දිව්‍ය බව දිව්‍ය ලෝක කියලා කියන්නේ දුක් විඳින් නැති තැනක් නෙමෙයි ඒක ගලාගෙන ගිහිල්ලා පින්තුනේ යම් මානසික වේදනාවක ජීවත් වෙනවා එතනත් දුක් තියෙනවා කනස්සල්ලවල් තියෙනවා දිව්‍යත් attain යනවා කියනෝන එක දේවනිකායම් කණ්ඩාය සමාහාර විරුද්ධ දේවතාව වෙනකොට දැන් ওই මහා සා සාකේවල් මහේසාකේ දිවවරු එනකොට පුංචි දිවවරු ඈත් වෙන්න ඕන. වගේ අය මේ හැමතැනම මේ අවකාශයේ ඉන්න අපිට පේන්නේ නැති රූප අනාගතයේ කැමරාවක් හදුවොත් එහෙම හරි ලස්සනට දියනේ දියවරු කරන දේවල් බලන්න. সূක්ෂම ಮನෝකායවල් අර ස්වරූපේ තමයි Taman hitana hitana de meveno. Mukoda manomeya aathmeyak neeka. Heenayak dakino wage hemadeema ara sukshma sharireyak thiyena nisa ewa meveno. තමන්ට ගුරු පාරක ගිහිල්ලා නෙළුම් මල් පිපුණු විලකින් ආන්න ඕන කියලා හිතනකොට ඒක තමන්ට ඒ වොම් ලැබිලා හැදෙනවා. එහෙම වෙනම දහමකුත් තියෙනවා. තමන්ට තනියෙන් රස විඳින්න පුළුවන්. ඒකත් දිව්‍යමය ආකාරයේ රස තමයි. ඒසම් හොඳම තැන දුර්ලභම තැන මෙතන මෙච්චර යෝමනා කරන්නේ ඔබ නිවන් දකින්න ඕන නේ පිළිතුර නිවන කියලා එකකුත් ඇත්තෙත් නැහැ ඔබ පරිපූර්ණද ඔබ සතුටින්ද ඔබ දැවෙන්නේ නැද්ද ඔබ පීඩා නැද්ද ඉනිසු ලෝකේ හොරකම් කරන්නේයි පීඩාව ඉදින්න නිසා වංචා කරන්නේයි පීඩාව ඉදින්න නිසා ඊර්ෂ්‍යා කරන්නේයි පීඩාව ඉදින්න නිසා ගැටෙන්නේයි Tamande pida akari manasak thiyena සංඛාරා පරමා දුක්ඛා හැබැයි ඒ ගැන කියා දෙන්නෙම සංඛාරයේ වචනේ. ඉතින් අපි සංඛාරා පරමා දුක්ඛා කියලා කිව්වහම අපි දුකයි කියලා සංඛාරයක් හදනවා ඊළඟට. ඔන්න තනින් තමයි ගොඩාක් දෙනෙකුට ගැලවෙන්න බැරි වුනේ වචන ඇත්තයි කියලා හිතනවා වචන ඇත්ත නැහැ පිනොතනේ වචන හුදු සංස්කාරකයක් පමණයි වචන තියෙන බොරුවක් මා වචන තියෙන බොරුවක් මා වචන ඇත්ත නැමේ අපි සංකාරා පරමා දුක්කා කියල කිව්වාම දුක්කයි කියල සංකාරයක් හදනෝ ඒ තියනෙ වචී සංකාරයක් තියෙන්නේ දුක්කයි කියලා රූපත් බොරුවක් ශබ්දත් බොරුවක් ගන්දත් වචනාත් බොරුවක් සිතත් බොරුවක් සිටිවිල්ලත් බොරුවක් දැන් මොකද්ද අපි කරන්නේ රැවටෙන්නේ නැතුව ඉන්න ඕන දස් මැද දිව වගේ ඔයක මැද මේක නටනෝ හපාගන්නේ නැ නෙලෙසින් ඉඳලා ඊටලා හැපුණොත් නිසා ඉතින් බොමු හුරු වෙලා තියෙනවා ඒ වගේම පින්තුනේ මේ සංස්කාර ලෝකයේ nelum patakwanne nelum pataka hitak hada ganna mamattaya duru wenna ona diya vela yanna ona duru karanna ba ethwasema diya විවෘත කලාවම විද්‍යාවට විවෘත කලාවම ධර්මයට විවෘත කලාවම මේක දිය වෙලා යනවාペ නෙතුනේ මේක අයින් බෑ අයින් කරන්නේ කවුද බුද්ධලේක බලන්න ඔබේ හිතේ 부ජ්ජලයක් ඉන්නවද නැද්ද ඉන්නවනම් ඒ 부ජ්ජලයාගේ ස්වરૂපය හැඩය මොකක්ද ඒ 부ජ්ජලත්වය දෙවියෙක්ද බ්‍රහ්මයෙක්ද පෙරේතෙක්ද තිරිසනෙක්ද මිනිසෙක්ද කියලා හොයන්න ඕන 부ජ්ජලත්වයේ තියනවනම් 부ජ්ජලත්වය කවරක්ද කියලා බලන්න ඕන බැලුවට පස්සේ තේරෙනවා Tamange पुज्जले लक्ष्य दे पुज्जले स्वरूपय ගති විමුක්ත සාසනයක් ගති විමුක්ත ගතියක් තියාගන්න නැතුව ගතියක් නැතුව වාසය කරා. පුජ්‍යල ගතියක් දැන් බලන්න ගති කියන වචනේ පාවිච්චි කරනවා. දැන් බලන්න ඔබ පිරිමි ගති තියෙනවද? පිරිමි අයට. එහෙනම් ඔබ ඒ ගතිය ගති තියෙනවද? තඹලන ඔබ ගැහෙනියක්ද කියලා ගැහෙනු gatiya නිසා දුක් වෙනවද? taruna gatiya තියනවද? ඒක නිසා දුක් වෙනවද? naaki gatiya ඒක නිසා දුක් ඔබ කෙනෙක් පුජලයක් වෙලා ඉදි තමයි ඔබ naaki වෙන්නේ. කෙනෙකු පුජ්‍යලයක් නැති වුණොත් ඔබ 나කි වෙන්නේ නැහැ වයසට යන්නේ නැහැ තේරුණාද 나කි වෙන්නේ නැහැ වයසට යන්නේ නැහැ කෙනා පුජ්‍යලයක් නැත්තම් හැබැයි දැනුම නෙමේ සැබවින් කෙනා පුජ්‍යලයා තමතුලින් ඉවත් කර ගන්න ඕන නිගම්බොරුවට දැනුමක් අරගෙන මාර්ගඵල පටලවාගෙන රැවටිලා සංසාරේ දුක් විඳින්න නම් එපා. Tamange test එක taman karanno ona vaidhyawaraya ta kiywoth ævilla bade ekak kuma sanipai kiyala a den e nam beheth thonna ey kiyala dos tara in karno eyawa. Eden passe giya ai doctor ævattuna kiyala. Itin doctor ævattu ey kawuda? Doctor ඉතින් තම බොරු කළොත් දැන් මේ දෙන්නයිල කවුරු හරි කියනවා මට අනේ ස්වාමීන් වහන්සේ සත් එක් පූජ්‍යලෙක් මට අහුවෙන්නේ මට මොකක්වත් නැහැ නයි කම හි ශූන්‍ය ස්වභාවකේ ආහ හොඳයිනේ කොච්චර හොඳයිද ওই தත්ති ප්‍රගුණ කරගෙන ඉන්නේ බොරු කියලා කේල අනිත් අයට කියලා මම දැක්කනේ ධර්මයේ දැක්ක ගන්නා අංශයකින් මේමයි දැක්කා කියලා ඒකෙ උප්පත්තමත් දා ගන්නෝ ඒගොල්ලොත් ඇස්සරල බලන මේ අකා දැක්කද ධර්මය. එහෙස අනුන්ගේව විශේෂයෙන් හොයන්න යන්න ඔහොම බොරු කට්ට කෛරාටි ඕන තරම් ඉන්නවා. තේමනානේ. එක ලෝකෙට කියන්න දහමක් දකින්නේ. එන අනි අයට කියන්නවත් කාටවත් පෙන්වන්නවත් ඒක තමන්ගේ මානසික සුවතාවයේ පෙරස එහෙම දැක්කයි කිය කිය යන කට්ටිය විශ්වාස කරන්න බෑ හ්ම්. Tamange manasika suwathawaya sadaha dahama ikutu karagannawa misak me kaadwat medda mama dharmaya dakka kiyakiy kaya ඉතින් මේ ගමන කටයුතු කරද්දී මෙන්න තුනේ සංසාර මාර බාධකය සංසාරේ උපාදාන බලය මහා බලවත් ඒ බලය පුදුම විදිහේ බලපෑමක් ඔබට කරනවා ඔබව සසර රඳවා ගන්න. ඉතින් ද්වේෂයෙන් බේරිලා, ලෝභයෙන් බේරිලා, මෝහයෙන් බේරිලා නොයෙකුත් විදිහේ හැඩරුවකම් තියෙන චිත්තයන්ගෙන් බේරිලා මේ හිත සියල්ලකින් නිදහස් කර ගන්නවා කියලා කියන්නේ පිනොතුනි අතිශයින්ම පඬිත වේදෙනියෝ හරිම පඬිත කෙනෙක් යා. ඥානවන්ත කෙනෙක්. ඒ නිසා මොනම මොනම දෙයකටවත් නොසැලී Tamange ගමන තමයි යන්න ඕන. අපි ධර්මයේ හෙව්වේ ගුරුවරයාට ක්‍රෙඩිට් දෙන්න නෙමෙයි. මට සැනසෙන ධර්මය. ඒ නිසා ගුරුවරයා කොයි වගේ කියලා කිව්වත් මට ප්‍රශ්නයක් නැහැ මම ධර්මයේ හොයාගෙන යනවා. වෙන තුන් මතක නැ නේද අපි ධර්මයේ හොයාගෙන යද්දි ගුරුවරයා ළඟගෙන එක එක කියනවා. මේ ගුරුවරයාට යහපතක් වෙන අපි ධර්මයේ හොයන්නේ. අපි ධර්මයේ හොයන්නේ මට. මට පිළිසරණක් කරගන්න. අපිට පිළිසරණක් කරන්න ඕනෙත් නැහැ කවුරුවත්. Tamanḍa taman pilisaraṇa karaganna. බුදුහාමුදුරුවන්ට පිළිසරණක් කරන්න පුළුවන් කියලා හිතලා වෙන්නේ දිගොඩ දෙනේ කොයි මල් ගිනිල්ල තියන්නේ පහන් ගිනිල්ල තියන්නේ එකක් බැරිවට 84000ක් පත්තු කරන්නේ බුදුහාමුදුරු සන්තෝෂ වෙයි කියලා. බුදුහාමුදුරේ වෙන සන්තෝෂ කරන්නේ කොහොමද? එවැනි ක්‍රියාකාරකම් හොඳයි. පව මිනිස්සුන්ට டிகා బుදුගුණ භාවනාව කය දෙන්න දහමයේ යෙදෙන්න 84000 කරි පත්තු කරනකොට ඒ වෙලාවට හරේ மனுෂයාගේ හිත දහමයේ යෙදෙන නිසා ඉතින් ඒකට අර මේ සෙන් දහම හිම යොදාගෙන තියෙන લક્ષවාරයක් බිම වෙලා දන්ද නමස්කාරය කිරීම කරන් තුනයි අපටත් පුළුවන් නම් දෙන්න ඕන දහස් වාරයක් වඳින්න එසේ වෙතත් ඇත්තන්ගේ බඩ එහෙම බහැලා තියේවි හොඳට නිරෝගීකමත් ඇතේ දඬ නමස්කාරයේ දහස් වාරයක් සිද්ද කරන්න දුන්නා නා. ශරීර සෞඛ්‍යයටත් හොඳයි. ඇගේ අකුසල එනර්ජි ශක්තියින් පුච්චන්න එකත් ක්‍රම තමයි. අපි මේ ධර්මයෙන්ම කෙනෙක් නිවන්න පුළුවන් කියලා හිතුවට එහෙම නිවන්න බෑ. සමහර වගේ දඬුවම් දෙන්න ඕනෝන ආධර්මික දඬුවම් ධර්මයේ වැඩෙන දඬුවම් දෙන්න ඕන නැත්නම් හිත තේරුම් ගන්නෑ චූල බන්ධකර අඬ ගහලා හෙවණින් වාඩි කරලා රෙදි කෑල්ලක් දීලා හාන්සි වෙන්න මෙට්ටෙක කොන්දට තියලා මේක රජෝහරණම් කියepam පුතේ කියලා කිව්වනම් නිවන් නෑ දඩුවමක් එක්ක දෙන්නේ එක කොහොමද මේ වැල්ලේ දන ගහගනින් දන ඉස්සර ටිකක් අමාරුයි කොට්ට දෙකක් තියාගෙන මොන කොට්ටද ඕම දන ගහගනින් වැල්ලේ හා කොයි බෙත්තර දෙහරේන ඉර ඉර ඉර පායන බෙත්තර හැනේ. ඒ බෙත්තරේ මූණට එහෙම හොඳට අවුව වැඩනවා. කම්මැලි මං කම්මැලි යවන්න. නිදිමත ගතියනේ දිනේ මම යන්නද මම උවදීලා බන කියවුණා හරි. නිදිමතේම යන්න. ඉතින් අර ඒ වගේ ක්‍රම අපි භාවිත කරන්නේ නැති නිසා ඔබ ඔලත්තන්ට කල් යනවා ඔය ඇත්තම මේව භාවිතා කරන්න ලෑස්ති වෙන්න ඕන අපිට ගුරුවරයා කිව්වේ නෑ ගල්තලාවක් උඩට ගිහිල්ලා මේ භාවනා කරපන් කියලා නෑ දවල් දෙකට මට ලින්ද යන්න නිසා මම යනවා ගල්ගෙඩිය ගල්ගෙඩිය උඩට නිල වාඩි වෙනවා වාඩි වෙලා ධර්මයේ මෙනෙහි කරනවා යටිනොත් පිච්චෙනවා උඩිනොත් පිච්චෙනවා ඉන්නකොට හැම සමහර කාලයක් ගියාට පස්සේ මේ හැමේ පතුරු ගැලුණා ඔය පොඩි පොඩි අවුවක් නෙමෙයිනේ තියෙන්නේ. ತද අවුව. විද්‍යාව ආවන අරකෙන් මේකෙන් කියයි ඕවා හොඳ නෑ හිරිතෞඛ්‍ය කියලා. ඒව අදාල නෑ. දැන් හමුදා පුහුණුවකට ගියහම වෛද්‍ය විද්‍යාවට අනුව ඕ හොඳද නරකද කියලා බලලා ද අර වල බස්සන්නේ මේ බස්සන්නේ. නෑ ඒක නම පුහුණුව. ඉතින් තමයි ධර්ම පුහුණුව කියන එක ඒ තමා විසින්ම අභ්‍යාස කරගන්න ඕන ම මේ ඉක්මනින්ම මේ මමත්වේ නිදහස්සෙන්න්න ඕන කියලා වැඩ පිළිවෙල අකාරම්ම කරන්නම ඕන පෙන්න තුින් අතදීපා විහරත කෙනෙකුට අවකාශය දෙස අවකාසය බිඳ බලාසිටින විට කිසිවක් නොපෙනෙන්නේ යම් කෙසේවත් නොපණෙන්නේ නම් කෙනෙකු මානසින් තම මනස දෙස එලෙස බලන්නේ නම් ඔහු සියලු වෙනස්කම් විනාශ කර දමන්නේ මේ ආකාරයෙන් නිදහස කරා ළඟා වන්නේය කෙනෙකු අවකාශයේ දෙස අවකාශයේ બિඳ බලා සිටින විට අවකාශයේ දෙස අවකාශයේ બિඳ බලන්නකෝ මේ වචන දෙක ගෂ්ඨණය කරාම පත්තු වෙන ගිනිපොපුර テルන අවකාශයේ බිඳදම අවකාශයේ දේශ බලන්න. අන්න ඒ අවකාශයේ තමයි පිරුනේ නොනිමි අවකාශය. නැත්තම් ඔබ දකින්න අවකාශයේ සීමා වෙනවා. කොතරින්ද සීමා වෙන්නේ? පේන දුරින්. ඔබ දකින්න අවකාශයේ සීමා වෙනවා පේන දුරින්. එතකොට ඒකට ඔබ කියනවා අවකාශයයි කිය. එමනම් ඒ ඒ ඒ අවකාශය සැබෑ ශූන්්‍යතාවයක් සැබෑ අවකාශයක් නොවේ ඒක සාපේක්ෂිත අවකාශයක් දැන් මේ ශාලාව මැද දකින අවකාශය සාපේක්ෂිත අවකාශයක් එහෙනම් මේ විශ්ව අවකාශය කියලා කියන්නේ පින්නතුනේ ගොඩක් ගැඹුරු දෙයක් කෙනෙකු අවකාශයේදස අවකාශයේ බිඳ බලා සිටන විට කිසිවක් නොපෙනින්නේ නම් නොපෙනින්නේ නම් කෙනෙකු මනසින් තම මනස දෙස බලා දෙස එලෙස බලන්නේ නම් ඔහු සියලු වෙනස්කම් විනාශ දමන්නේ අන්න බලන්න අපේම හිතේ තියෙන වෙනස්කම් සහ වේදනයන් විනාශ කර දමනවා චරිත විනාශ කර තමන්න ඕන. ආහසේ ගමන් කරන්නා වූ වලාකුළු වලට මුල් ඇත්තේ නැත. වාසස්ථාන ඇත්තේ නැත. ආහසේ ගමන් කරන්නා වූ වලාකුළු වලට මුල් ඇත්තේ නැත. වාසස්ථාන ඇත්තේ නැත. නමුත් ඔබට අපට මිනිස්සු බෑගත් තැනමයි මුල් බෑගෙන තියෙන්නේ බෑගත් තැන්වලමයි මුල් බෑගෙන තියෙන්නේ ඉමලා කුලක් වගේ වෙන්නේ කිසිම තැනක මුල් ලැබ ගන්න නැතුව ආශ්‍රා ස්ථාන හදා ගන්න නැතුව වලාකුලක් වගේ නිදහස් වෙන්න පාවෙන්න ඒවා එකක්වත් මේ මතුපිට බාහිරින් කරන්න ඕන දේවල් නෙමෙයි වෙන උතුනේ මේ ගැඹුරු ආධ්‍යාත්මික වශයෙන් අර සිතක පවතිනා වූ ස්වභාවය ඕක බාහිරෙන් කරන්න ගියාම ආධ්‍යාත්මය වෙන තැනක බාහිරෙන් ධර්මය ලෝකෝත්තරත්වයේ සම්මුතියට ගෙනල්ලා සම්මුතිය ලෝකෝත්තරත්වයට ගෙනිල්ල පටලවාගෙන මිනිස් ජීවිත විනාශ කර ගන්නවා. කරගන්න බා පැහැදිලි කරගෙන තමන්ගේ මනස නිදහස් කරගෙන කටයුතු කරන මේක ගැඹුරු ආධ්‍යාත්මික හැසිරීමක් පමණයි. සම්මුතිය තුල පවත්වන්න පුළුවන් දෙයක් නෙවෙයි ලෝකෝත්තර භව කියන්නේ. දැන් සම්මුතිය තුල අපිට කෙනෙක් නොවි ඉන්න පුළුවන්ද? ID එකක් නැති පුද්ගලයෙක්, પાස්පෝර්ට් එකක් නැති පුද්ගලයෙක් වෙන්න පුළුවන්ද? බෑ. ඒකට සම්මුතියක් තුල අපිට ගමන් බිමියක්දී අපිට මේ ලෝකෝත්තර කෙසේම දෙයක් ගලපන්න බෑ ලෞකිකත්වයට. ඒ නිසා කෙනෙක් මේ වටහා ගන්න එපා වැරදි වැරදි විදියට ඒ නිසා සම්මුතියෙන් ගලපල බලන්න එපා ලෝකෝත්තර දර්ශනය. ඉතින් අපි ගොඩාක් අය හිතාගෙන ඉන්නේ අරිහත්ත්වය කියලා කියන්නේ කන්න බොන්න පවතින්න බැරි සියලු මේ පාවෙච්ච කලගිරිච්ච මුකුත්ම කරන්නේ නැති සල්ලි නන් දැක්කා හම වමනය යන්න දේපන වස්තුූ දැක්කා හම් වමනය යන ස්ත්‍රීපු රුෂයෝ දැක්කා හමනිකම් මහා පිළිකුලක් හැතෙන මහා එපාකරන මහා කලකිරුණු ලෝකයක් තියෙන ගෙනෙක් කියල හිතාගෙන ඉන්නේ එහෙම එපා වෙනවා කියලනේ ද හිතන් ඉන්නේ ඉතින් අන්න එහෙම කෙනෙක් හොය හොයමින් අපේ යුදවී රහතන් වහන්සේලා හොයමින් කටයුතු කරන ඉත එහෙම කෙනෙක් වෙන්න asa නම් වෙලා බලන්නකෝ එතකොට හරින් ඇත්තටම බෞද්ධයෝ විතර මිත්‍යා දෘෂ්ටික જાතියක් මොලෙන් අතරමං වෙච්ච જાතියක් මෝඩ જાතියක් අඥාන જાතියක් මම કોઈවක් අද කරන්නේ අනිත් ඇත් මෝඩයි තමයි උනට මෙච්චර මෝඩකම ඒක ගහන එන්නතක් නිසා සිදුවන්නත්ද කුඩා කාලෙම ඇදලා ගහනවනේ එන්නත් හතර පහක් මොලේ සැයිල විනාශ වෙන්න ගන්නවද මට සැක ඒකයි මිනිහෙක් මෙච්චර ලෝගේ මෝඩු වෙන්නේ කොහොමද යනකොට්ටාසයක් මැති ඇමතුතුරු බොරු කියන්නේ ඒගොල්ලන්ට බොරු කියන්න උවමනා නිසානේ මේ ගොඩක් අය යුරෝප් රටවලවල විශ්වවිද්‍යාලවල උපාධිගත්තු ඒ වගේ උදවිය. ඒ බොරු කියන්නේ මේ ජනතාවට බොරුව ඕන. ආමුදුරු බොරු කියන්නේයි. ජනතාවට ඕන බොරුව. නැත්නම් ආමුදුරු බොරු කියන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඉල්ලනවා බොරුව. අපිට බොරුව දෙන්න. ඇත්ත ඇත්ත එපා. ඒක තිත්තයි. ඒක කరుවිලනේ. අපිට බොරුව දෙන්න. ඒක අර පණිවලු වගේ හරි රසයි. දැන් සාහිත්‍යයෙන් පවා හම්බෙන්නේ ඒ බොරුවනේ. හීන කතානේ ඕන. නව කතා ඕන. ඇත්ත කතාව ඇත්ත කතාව අමහිහරි ඒකපා නා පත්‍රයක් තියෙනවා ඇත්ත කතා ම ඇත්ත කතායි නව කතා අපිට තියෙනවා නව ඒක සුරංගනා ලෝකයක් ඒක එහෙම කියාගෙන කියාගෙන කියාගෙන යනකොට නව කතා ඒක නිකන් එවලි චිත්‍රපටිය බලනවා වගේ බොරුව කීතිල්ලන්නේ අය බොරුව. සත්‍යස් හොයා යන්න. සත්‍යස් හොයා යන්න ඔබ තුලින්, බාහිරෙන් නෙවෙයි. බාහිර ඇති සත්‍යක් නැහැ. බාහිර තියෙන සියල්ල පණවා ගැනීම ටිකක්. ආයි හොයන්න දෙයක් නැහැ. සත්‍යය තියෙන්නේ කියලා. සියල්ල සම්මුතියක්. තමා තුල දුක් විඳින ශක්තිය තමා තුලින් අයින් කර ලෝකේ ඕන කෙනෙකුට නිඳා කරන්නත් ඉඩ දෙන්න ලෝකේ ඕන කෙනෙකුට ප්‍රශංසා කරන්නත් ඉඩ දෙන්න. මේ දෙකම උන්ගේ ප්‍රශ්නයක් කියලා හිතන්න. නිඳා නොලබන ජීවිතයක් හදාගන්න යන්න එපා. ඔබ පිස්සෙක් මොකද නිහඬව හිටියත් බයිනවා, බන බයිනවා, නොකියුවත් බයිනවා, උදව් බයිනවා, උදව් නොකළත් බයිනවා, කන්න දුන්නත් බයිනවා, කන්න නොදුන්නත් බයිනවා. සැලකුවත් බණිනවා නොසැලකුවත් බණිනවා විශේෂයෙන් ලංකාවට නම් සැලකුවත් දෙගුණයක් බණිනවා කියලා තමයි අනගාරික ධර්මපාලතුමා දේශනා කරේ. ඉත බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කර අසුලිසුලන් හමන්නේ මහානනි තුත්තිරිගස්වලට නොවේ. රූස්ස ගස්වලටය. ඔබට ඉරිසි ආකාරය ඔබට නිന്ദා පහස කරන වැඩි නම් ඔබ ලොකු දවැන්ත තෘත්‍රි ගහක් නෙමෙයි. ඒ පාරේ වැටිලා කාණුවල ඉන්න මේ මිනිස්සු ඉන්න. කවුරුත් බයින්වද මේ අනුස්සයද කවුරුත් බයින්නේ. සාර්ථක වෙලා, දියුණු හදාගෙන ඉස්සරහට යන කෙනා තමයි බයින්නේ. උපැන්න සාතිකේ අකුරක් අඩුවක් හොයලා බයින්නෝ. Duo 둘 ods riend子 rzy discretion 從你行母 Berean wel 你 quasophone Trustee 節目 Этот ආත්ලාසන පාඩයක් අපගේ සිත තුල පාවෙන්නා වූ විවිධ සිතවිලි වලටද මුල් හෝ වාසස්ථාන ඇත්තේ නැත කෙනෙකුගේ සබෑ නිදහස දුටුවිට එකිනෙක එකිනෙකින් වෙන් කිරීම නතරවන්නේ දැන් මම ඉස්සෙල්ල පැහැදිලි කර ඕන කෙනෙකුට නිඳා කරන්න දෙන්න ඕන කෙනෙකුට අපහාස කරන්න දෙන්න ප්‍රශංසා කරන්න දෙන්න ඒ දෙකම එකිනෙකින් එකිනෙක වින් කරන එක කරන්න කියොත් නේද ප්‍රශ්නේ එකිනෙකින් එකිනෙක වෙන් කරන්න කියොත් තමයි ප්‍රශ්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ සත්‍යවාදී බුදුහාමඳුර මාකට් කරන්න පුළුවන් දෙය හොයලා සමාජගත කරේ නැහැ. දැන් සමහර ස්වාමීන් වහන්සේලා බලන මේ කාලේ කවුද හොඳ? ආ මේ කාලේ ප්‍රොමෝට් කරන්න පුළුවන් රාවණ රාජ්‍ය රෝගතරවණ රාජ්‍ය රු. ඒකෙන් යන කාලය. ඊට පස්සේ මේ කාලේ ප්‍රොමෝට් කරන්න පුළුවන් චක්‍රදේවීන්ද්‍රයා. ආ ඒකෙන් යනවද වුණා. මේ කාලේ ප්‍රමෝට් වෙන්නේ බෝධි පූජා මේකෙන් යනව දුරක් මේ කාලේ ප්‍රමෝට් වෙන්නේ මෙඩිટેෂන් භාවනා ඒකෙන් යනවා ඒ ඔලුගඩිය හිඳ ගන්නා පන්සල් හදන ක්‍රමය සත්‍යවාදී ක්‍රමයක නෙමෙයි පන්සල් හදන බන වෙනම තියෙනවා දාන කතාම කියලා දානයේම වරුණා කරලා පන්සල් ගොඩාක් හදන්න පුළුවන් ඒක සත්‍යවාදීනේ මේ ඒක පුජ්‍යලවාදී සහ ඒ ඒ කාලෙට තියෙන ට්‍රෙන්ඩ් එකට වෙන වෙන වැඩේවා අතේ කනේ කරේ තියෙන ඕකම චෛත්‍යයට දාලා වහලා නිවන් ප්‍රාර්ථනා කරගෙන උඩ බලාගෙන ඉන්නවා මොලේ පාවිච්චි කරන්නේ නැහැනේ මන්නන් කියන්නේ ওই চৈත්වයේ බුදුහාමුදුරුවන්ගෙන් ඇහුවොත් බුද යන මහසගෙන මේ කරාබු රත්තරන් ඒව අදාල වැදගත්ද වැදගත් නැහැ නේ මොකද අපි රත්තරන් වලට වඳිනවද අපි වඳින්නේ මේ අර ඇසලින්න ඕනගේ කරාබු දෙකට මේ වන්දනාව වේවා කියලා වඳින්නේ කිසි කෙනෙක් ওই চৈත්වයේ ඇස්සේ ওই රත්තරන් දාලා තියෙන පුරා විද්‍යාව වහාම ඉදිරිපත් වෙලා ਸਰුවඥ ධාතුන් වහන්සේලා විතරක් ඉතුරු වෙන්න අනි සියලුම රත්තරන් ටික එළියට අරගෙන රටේ නයිටිකේ වල දැම්මන වැඩි කරයි. නැත්නම් නැති කළා දැම්මන වැඩි කරයි. දුප්පත්කම තියෙන ಮನසෙ දුප්පත්කම ඉවර වෙන්නේ නැහැ කෙන ධර්මය දකිනකම්. මගේ දුප්පත්කම ඉවර වුනේ කෙන තුනේ ධර්මය දැක්ක දවසේ. එදා ඉඳල මම පෝසත්. මං ගහක් යට හිටියත් පෝසත්. බස් හෝල්ටෙගේ හිටියත් පෝසත්. බස් එකේ ගියත් පෝසත්. පින්ඩ පාති ගියත් පෝසත්. පයින් ඇවිදගෙන ගියත් පෝසත්. වාහනෙන් ගියත් පෝසත්, කෝච්චියෙන් ගියත් පෝසත්, ගුවන් හිටියත් පෝසත්. කොහේ ඒ පෝසත්කම ඇති වෙන්නේ? ධර්මයෙන් තුලින් පමණයි. දුප්පත් මනසක් අතේ සල්ලි තිබ්බට මිනිස්සේ පෝසත් වෙන්නේ 얘 දින කෙනෙකුට තියෙන්න පුළුවන් කෙනෙකුට නැති වෙන්න පුළුවන්. ටීවීම හෝ නැතිවීම ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. ඒ ටීවීම නැතිවීම කියන එක ගණන් හදන්න අයින් කරලා එතකොට තමයි පොසත්. Taman de thiyena wagila ekak hada ganna yannat epa. Næy kiyala hada ganna yannat epa. Næy næy unoth කෝසත් කියලා හිතනවා. ඇති දෙයක්වත් නැහැ, නැති දෙයක්වත් නැහැ. තවන්න තියෙනවා කියලා හදාගන්නත් එපා, නැහැ කියලා හදාගන්නත් එපා. තමන් ගැන තමන් ගණන් හදාගන්න එපා වෙන තුනේ. එකිනෙකින් එකිනෙක බෙදෙන එක වහම නතර කරන්න. අත්හැරීමෙන් හෝ අල්ලා ගැනීමෙන් නිවන් ලබන නොහැක. කවදාවත් නිවන් ලබන්න බෑ වෙන තුනේ අත්හැරීමෙන් හෝ අල්ලා ගැනීමෙන්. මේ දෙකම කර්මකාරක. කර්ම නිරෝධයෙන් මිස නිවන් ලබන්නේ කර්මයෙන් නොවේ. ඒ නිසා අත්හැරීමෙන් හෝ අල්ලා ගැනීමෙන් නිවන් ඩකින්න බෑ. මේ දෙකම වැරක් නෑ. ඒ නිසා ඔයත් උහින්න එපා මම ඔයත් අන්ට මේ මේ අත්හැරින්න ගියලා ගොඩක් ආමුදුරන්ට චෝදනාවකුත් තියෙනුනේ ආමුදුරෝ සැපෙන් ඉන්නවා සන්තෝෂෙන් ඉන්නවා අපිට සන්තෝෂෙන් ඉන්න විදියක් නැහැ ආමුදුරෝ අතාරින් අතාරින්න අපිත් අතෑරලා දැම්මා දැන් මොකක්වත් නැහැ අතෑරලා දැම්ම නිසා නෙමෙයි දැන් ඒකයි නැත්තේ ඒක නිසා ඒක නිසා මේ එහෙම තේරුම් ගන්න මේ අත්හැරීමක් අල්ල ගැනීමක් ගන්න නෙමෙයි මේ කතා කරන්නේ ඒ පට ැවිල්ලට මැදි වෙච්ච මෝඩකම ගැන බොට දෙන්න ඕනේ කෙලා හිතුුණ දෙන්න දෙන්න ඕන ක කියලා හිතුරු ොදී ඒ පස්සයන්නේ එක ඔබි ප්‍ර්නය ඒක ඔබට අදාහල දෙයක් බුදු ආම්දරු ඒකසහටක බමුණන්ට කිව්වේ නෑනේ ඔක දීපියමට කියලා. මේ niya වෙනම හිතේ concept එකක් හදාගෙන ඒක සටන් කරලා සටන් කරලා සටන් කරලා සටන් අර දෙන්න ඕන කියන එක යadina ගත්තා. ඒ නිසා එයාගේ හිතේ වෙනම චිත්තය ජනිත වුණා. ඒකේ කර්ම විපාකයේ හැටියට එයාට ගම්මර ලැබුණා. ඉතින් ඒක ඒ මනුස්සයට සපක් වෙන්නත් පුළුවන් සමහර දුකක් වෙන්නත් පුළුවන්. ලැබෙයි කවදා හරි රටක තානාපති කමක් හම්බවුනොත් කෙනෙකුට ඒක සපක් වෙන්නත් පුළුවන් ඒක දුකක් වෙන්නත් පුළුවන්. අපිට කියන්න බෑ ඒක සපයිද කියලා. දැන් ඒක සපයි කියන්න පුළුවන්ද? එහෙම සපයි කියන්න බෑ. ඒක දුකට වෙන්නත් පුළුවන්. කෙනෙකුට මුදල් ගොඩක් දුක වෙනස හේතු වෙන්නත් පුළුවන්. සපප වෙනස හේතු වෙන්නත් පුළුවන්. නැද්ද? උනා දැන් අර ලොකු මැනික් කාර් එකේ කිටය ඔය රත්නපුර පැත්තේ යාගේ පුතාලට ගොඩාක් සල්ලි භාගය තිබුණා පුතා විනාශ වුණේ සල්ලි නිසා ඒක ඩ්‍රග්ස් ේ මේ අරගෙන හොඳම බෙන්ස් ස්පෝර්ට් මොඩල් එකේ බෙන්ස් සලි කිලෝමීටර් 200ට විතර මේ 70ට යන්න තියෙන පාරේ ගෙල නතර කරගන්න බැරුව ගහක් උඩ වැදිලා පුතා ඒ saline කෙනෙකුට දුක වෙනස හේතු වෙච්ච විදිය. සමහරලාට නැතිකම සබ වෙනසට හේතු වෙනවා. මට නැතිකම තමයි වෙන තුනේ සබ වෙනස හේතු උනේ. නැති බව මට සබ වෙනස හේතු වෙන්නේ. මම ධර්මයේ දකින්න වෙන තුනේ සීසන් යන්නේ. රීසන් පොත් දෙනව අපේ කාර්යාලේ භාවනා මධ්‍යස්ථානේ ඒක අරගෙන පාරට යනවා. ඉතින් පාරට ගියාම ඉතින් CTB බස් එකක් එනකන් හොයාගෙන ඉන්න ඕනේ. ඒකට ඕක නතර කරන්නේ අපි දැක්කම ගහගෙන යනවා සීසන් කොළ කඩන්න බෙරි නිසා. නැතිකම සමහරලාට යාට උදව්වක් වෙනවා. සමහර නිවන් දකින්න බාධායක් වෙනවා. මොකද මායя කියනවා. ඔබට මොනවයින් අඩුවක්ද? ඔබ මොකද නිවන් දකින්නේ කියලා ඉතින් දක්ෂුන් නැති වුණොත් જાති මරණ කියන එක වලක් යන සල්ලි වලට බෑ කියලා තේරුම් කරලා දුන්නොත් මරණය කොයි වෙලාවෙ එනවද කියලා Tamanṭa තීරණය කරන්න බෑ නේද කියන එක තේරුම් කරලා දුන්නොත් Tamanma tamange මනසට Taman ekaට රවටිනවා. දැන් ඔය ඔබ ඔය ඉදි ඉදිම්ම ඔය. බලන්න මාරය මොකක් හරි ඔබේ මනසට දීලා ඔබ උදුම්මල තියන්නේ. තේරණා නේද? නිසා හැරේ. මිල මොදා පිළිවීම නිසා හැරේ මොනම හරි දෙයකින් උදුම්මවල තියෙන්නේ කුමන හරි දෙයකින් අන්න එකට කියන උපාදානය උදුම්මවල තියෙන එකට කිසිම දෙයකින් ඉදි එපා සරලව ඉන්නවත්, නියතමාණී වෙන්නවත් ඒම නෙමෙයි මේ කතන්දර. කෙනෙක් වෙන්න එපා. නියතමාණී අය මට පෙන්වන්නත් බෑ. අදිමාණී අය මට පෙන්වන්නත් බෑ. ඒ මොකද කෙනෙක්නේ. හදාගත්ත කෙනෙක් තියාගන්න එපා. මං කෙනෙක් එයා තුල දකින්න නැත්තම් මම එයාට ගරු කරනවා. කෙනෙක් දකින්න ඉන්නව ඒ කෙනා කොයි වෙලාවක ලැබ අපිට ගරු කරන කෙනෙක් වන්දනා කරන කෙනෙක් දකින්නෝ මූ අනිත් පැත්තට අපිටම මූම තමයි ගල් පෙරලන්නේ කියලා හිතෙනවා හිතන නෙමෙයි ඒක කරනවා අපිට ගරු කරන කෙනෙක් හිටියෝ ඌම තමයි අනිත් පැත්තට අපිට හැබැයි කෙනෙක් නොවන කෙනෙක් අපිට හම්බවනොත් මෙයා කවදාවත් අපිට අහි탁 කරන්නේ නැහැ කෙනෙක් නෙමෙයිනේ මෑ කෙනෙක් නෙමෙයි. මේ හරි දේ දකින්න පඬිතේ. යන්ස හොඳයි නරක් වෙනව. නරය හොඳ වෙනව. මොකද කෙනෙක් වුණාම ඔය ප්‍රශ්නේ ඇති වෙනවා. කෙනෙක් නොවන්නේ කිසිවෙක් නෝ. අවශ්‍ය කරන්නේ අන්න එහෙම தත්වයක් මිසක් ඔය අතට දාන පුරුදු කරලා පන්සල් හදා ගන්නවත් දාන පුරුදු කරලා වාහන ගන්නවත් සීල භාවනා ව්‍යාපෘති කරන්නවත් එහෙම දෙයක් නෙමේ සත්පුජ්‍යල ආත්ම දෘෂ්ටියෙන් nirhasin වන После කොපා cover රුැන්යාී මබණ Jam bur But Radi��면てහිග්පිටижу Näනට ආමමි හොතුට ලා ක 195 Belarus තුනෙනුෙන්න empowered Hehかසතී simulated notice knee සාත හරේ හෙල ළකාilty වොො වීමුණ ඇබාවවැ Method收 assistance එහෙත් කළුපාට හෝ සුදුපාට ආදී කිසිම වර්ණයකින් ස්වභාව ධර්මය කිළිටුනුුවන්නේ නුවන්නේ. නොදියුණු මනසතුන සියලු ප්‍රබේදන මතුවන්නේය එහෙත් දියුණු මනස කිසිතු ප්‍රබෝධයක් තුළින් කිළිටු වන්නේ නැත. දුර්වල මනස තමයි විවිධ ප්‍රභේදයන් තුල හිර වෙන්නේ බෙදන්න යන්නේ පංශල් බෙදා ගන්නවා ආගම් බෙදා ගන්නවා ಜಾති බෙදා ගන්නවා පූජ්‍යලෝ බෙදා ගන්නවා දුර්වරු බෙදා ගන්නවා මේ ඔක්කොම කරන්නේ දුර්වල මනසක් තියන අය නේද බෞද්ධයෝට අරහතුන් දරෝ විතරයි මේ හාමුදුරුවෝ හරියන්නේ අරහ මාතරන් ਕੋਈ හාමුදුරුවෝත් හොඳයි කොයි දායකයත් හොඳයි කොයි ආගමිකයත් හොඳයි හොඳයි කියන්නේ වේදනෙන් නෙමෙයි වේදනෙන් තොරව වේදනෙන් ගත්තොත් නරක අයත් ඉන්න හොඳ අයත් එක්ක එනිසා මේ දුර්වල මනස තමයි හැම විටම වේදනේ කරන්නේ කොචර ඔබම ඔබය ජීවිතය කොච්චර දේවල් බේදනය කරගෙන තදින් ඉන්නවද ඒ බේදනයන්න ඔබටම විශාල විනාසයක් කා කනස්සල්ල ගැනල්ල දෙනවා බේදනයක් තියාගන්න එපා ඒ ගැඹුරු ආධ්‍යාත්මය තුළ පවත්වා යුතු තත්ත්වයක් සුවිශේෂීව බේදා ගැනීමල්ල කෑම බෙදා ගන්නකේ ඉඳලා කෝපයේ වෙන් කර ගන්නකේ බෙදා ගන්නකේ ඉඳලා ජීවිතේ කොච්චර බෙදා ගැනීම තියනවද බෙදන් නැතුව ජීවත් වෙන්න සනීපයි ශාන්තයි සුන්දරයි බෙදාගත්තොත් ජීවිතය ආසුන්දරයි අපි බෙදාගන්නේ රැකගන්න හැබැයි කිසි කෙනෙකුට අවුරුදු 90කට 100කට වඩා කිසි දෙයක් රැකගන්න බෑ සියල්ල අත්හැරීමට සූදානම්ව සිටිය යුතුයි ඒකට පුරුදු වෙලා සිටිය යුතුයි ඒක තේරුම් අරගෙන සිටිය යුතුයි දම් පුජ්‍යල හැඩයක් තියාගෙන ලෝකදීහා බලන්නේ නැති ගුණයෙන් වාසය කරන්න ටික වෙලාවක් දයි සාදු සාදු සාදු හැමදාම හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණයි සුවපත් වේවා අද ධර්ම දේශනාවේ පිංගති දායකත්වය දක්වමින් කටයුතු කරන ලබන්නේ තෝමා සෙනිවිරත්න පින්වත් මහත්මිය ඒ වගේම ඒ චන්දන සෙනිවිරත්න පුතුණන් අංජලී කොමන් ගොඩ ඒ දියණිය එමෙ මහත්මිය සහ ඒ වගේම මෙතුම්ලි ලෝචනා යසඳ බාසිත යන දරුවන් ඇතුළු පවුලේ පින්නතු එතන්ගේ බලපොරොත්තු බවට පත්වන්නේ වසර 11කට පෙර ආපাত্রෙන් සමුගත් ඒ ආර් ඒ සෙනෙවිරත්න පින්නත් වහන්සේගේ සාංශාරික බව ගමන වඩාත් සුවපත් වේවා කල්‍යాన මිත්‍ය සු ලැබීවා ප්‍රාර්ථනීය බෝධීන් නිවණින් සනසේවා කෙනතුම් ප්‍රාර්ථනාව ඇතුව එසේම වේවා කියලා සානුකියා ප්‍රාර්ථනා කරගමු. ඒ වගේම මිය ගිය දෙමව්පියන් සහ තම මේ parallel ගිය වංශ පරම්පරාගත සියලුම පිබලapurth වන ඥාතීන් වෙන්ද පරලොවින් එයත් අන්ට සැපයක්ම වේවා පින්බඳුරක් වේවා ප්‍රාර්ථනීය මෝදී නිවණින් සනසේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. සිත ප්‍රාර්ථනා ක්‍රීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා ජනවාරි 22 වෙනිදා උපන්දිනය යෙදුණු යසඳ සෙනීරත් ලැබේ පුතාට සුබ වේවා තුරුණුවන්ගේ ආශිර්වාදය සැලසේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒ වගේම මෙතුම්ලි සහ වාසිත දරුවන්ගේ අධ්‍යාපන කටයුතු සඵල කර ගැනීමට සද්ධාර්මයේ ආශිර්වාදයේ සැලසේවා තුනුන්ගේ ආශිර්වාදයේ සැලසේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා දරුවන්ගේ අධ්‍යාපන කටයුතු එලෙසම ප්‍රාර්ථනායuren යහපත් අන්දමින් সিদ্ধ කර ගන්නට තුනුන්ගේ ආශිර්වාදයේ ලැබේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා දේශකයන් ආනන් වහන්සේට, ඇබිලිපිටිය ආනන්ද සාමි වහන්සේට ඉදුප්නිරෝභී සුවපත් භාවය සහ සාසනික සේවා සිදු කිරීමට ආශිර්වාද ගන්නවා තේනවා. ඒ වගේම ධර්ම ශ්‍රවණය කරන රටවාසී ලෝකවාසී හැම දෙනාටම ආශිර්වාද ප්‍රාර්ථනා කරනවා සද්ධර්ම සලසන්නට, ආයුරාරෝග්‍ය සැපවර්ධනය සැලසෙන්නට. ඉතින් උතුම් සත් ප්‍රාර්ථනා රහසක් කිත්තුල දරාගෙන batter observer, schnell door smviron approach, happiness <laughs> and honey already a profile. 4. yīluITT että läh coronavirus yuressama siddhā veva seddharmī aashirvāde veva kelapi prārtha nā kāṇvā 5. Hay minions in atlanta activation abhivādhan se bitch ආයාරෝග්‍ය සම්පත්තේ පඤ්ඤාවන්තස්සයේ තුච අතෝ නිබ්බාන සම්පත්තේ ඉමිනාතේ සමිජ්ජතු සම්බුදු සරණයි සූපද්දේ ආසුද්දේ ආසුද්දේ